Всім привіт! В цьому році на каналі вийшло близько 70 різних снастей і приманок для риболовні Із них відібрав 5 самих найкращих На п'ятому місці ідеальний боковий кивок В цьому році вдалося нарешті зробити просте і надійне кріплення бокового кивка до водлища Знадобиться пружинний нержавіючий дріт 1 мм Також велосипедна спиця зажмемо їх разом в шуруповерті далі дріб поміщаємо між брусками і затиснемо в лещатах на мінімальних обертах проводимо намотку пружини намотка повинна бути 30 мм з однієї сторони випрямимо приблизно сантиметрів 5 дроту. Згинаємо дріт вздовж намотки пружини. Посередині робимо згиб. І на кінці робимо згиб під 90 градусів. На іншій стороні, відступивши 3 сантиметра, робимо також згиб. На кінці також робимо невеличкий загиб приблизно під 45 градусів. Найкращий матеріал для виготовлення бокових ківків, як на мою думку це прозорий шифер, виготовлений із монолітного полікарбонату відміряємо 25 см і відріжемо з однієї сторони відмірюємо 6 см, а з іншої 3 мм виставимо по лінії металеву лінійку і канцелярським ножем злегка проведемо декілька разів вирізаємо тест кивка планую зробити від 0,5 грамів до 2 тестувати буду на вольфрамовій мормишці 1 грам. беремо наждачну стрічку градації 120 зажмемо між двома брусками від середини і до тончого кінця починаємо зйом матеріалу. Кивок вважаю налаштований вірно. Тепер кріпимо наш кивок до пружини. Місно обмотуємо тоненькою жилкою. відступаємо 60 мм від першої пропускної петлі і ставимо поділку для іншої і така ж відстин для інших петель петлі буду робити з нержавіючого дроту 0,6 мм ставимо петлі на поділку і фіксуємо Вершинку зробимо більш помітнішу. Просто додамо шматочок трубочки від ватної палочки. Нитку проклеїмо тонким шаром епоксидної смоли. Кивок при потребі можна зробити більш помітнішим. Пофарбувавши місця кріплень петель в яскраві фліоресцентні кольори тепер сам монтаж кивка попередньо на вершинку треба одіти термоусадку або обернути простою ізолентою потім наше кріплення фіксуємо синьою ізолентою при бажанні сам кивок можна залишити на постійній основі або легко доментувати після кожної рибалки таке кріплення надзвичайно надійне також матеріал монолітний полікарбонат є дуже надійним і така система прослужить дуже довго пропускаємо нитку через кільця а також через петлю в ківку. Потім за нитку прив'язуємо ліску чи флюорокарбон мінімум один метр На четвертому місці у нас сигналізатор покльовки трясогузка Надійний, вітра не боїться і дуже чуткий до покльовок Нержавіючи дріт 0,8 зажмемо між брусками. Проводимо намотку пружини. Довжина пружини буде 9 см. Велосипедну спицю від велосипеда Україна довжиною 30 см заводимо в отвір, щоб була видна лише різьба. Робимо загиб під 90 градусів Кінець з різьбою вигибаємо вверх Причому інша частина повинна бути під нахилом приблизно 110-120 градусів Стопорний грибок на спиці відкусимо. На спиці надіваємо яскраву трубочку від цукерки 15 см Можна декілька трубочок від конфет чупа-чупс Садимо на ебокситку. Кульку візьмемо від покупного сигналізатора за 10 гривень, але можна зробити і самому, показував в попередній версії. Вигибаємо кінець спиці нехитрим способом. Цим гачком ми будемо ставити поверх нашої ліски або нитки від вудлища Надінемо і обіжмемо термоусадку Зробимо регулятор натяжки Якщо плануємо ловити на різці з течією На пружинку одягнемо бубенець і пофарбуємо флуоресцентний червоний колір. Продолжаем. на 3-му місці приманка циклоп Підріжемо шматок металевої полоси просвердлимо отвори беремо мідну або латунну пластину товщиною 0,5 мм заведемо між металевою пластиною і бруском зажмемо шурупами далі металевою кулькою на 8 робимо полусферу зробимо края рівнішими ось таким способом Кришкою від пляшки робимо радіус тіла приманки. Вирізаємо. Розмічаємо зворотню частину і теж виріжемо. Залудимо. Всередину ставимо вольфрамову бусину і з'їдаємо половинки разом. свердлимо отвори. Перетримаємо ось таку приманку. Міні-цикаду чому. Як відомо, хижа риба дуже полюбляє дзвін вольфраму. Ось тому і з'явилася ідея зробити таку приманку. Також пізніше зробив більшу версію вазі 13 грам. І вдало випробували її на рибалці. Походу цикада буде топ хід сезону на таку латунну взяла щучка приблизно 1 кілограмчик на другому місці блешня україночка боя самоуловиста саморобна блешня на щука тут два плюс В нещодавному відео ми зробили мастер-модель пуансону блишній Україночка. Погружаємо наш дерев'яний пуансон. Ставимо на просушку на 1 годину в духовку при температурі 150 градусів. Розплавляємо Бобіт Б83. Бобіт Б83 використовується в машинах великих потужностях також при виробництві силових підшипників матеріал не крихкий. з нього у прошлому році ми робили блечні методом лиття які чудово себе показали по головистості матрицю будемо робити із кришечок, від пляшечок і так розплавляємо феном кришки і поміщаємо в залізну ємкість наприклад в концерну банку як варіант беремо латунь 1.5 мм по шаблону розмічаємо на дождачному папері 150 гріт на великих обертах болгарки обробимо охолоджуючи в воді ставимо заготовку в матрицю а зверху притиснемо ансону. Перше місце займає блешня «Бух». Ця блешня принесла максимальну кількість покльовок, майже всієї хижої риби, яка в нас водиться. Почнемо з розмірів і сама форма вигоба блешні. Зробив шаблон із пластику, щоб було зручніше далі робити. Зробимо понсон із токарного листя. беремо кришечки від пляшечок розплавивши пластик феном формуємо матрицю за допомогою пуансону по шаблону розмічаємо заготовки на листі латуні 1.5 мм доводимо по розміру далі знадобиться шаблон для пелюстка типу лонг який ми зробили в прошлому році для дуже уловистої вертушки Ось робочий варіант нового пелюстка. З ним ближня себе веде більш стабільно. Переставляємо по центру і обводимо. Вирізаємо, шліфуємо і правим наждачним папером. Ось зробив таку приспособу. З алюмінію вирізав по шаблону, трохи його розширивши. Місце посадив на такі петлі із гвоздя. А сюди приклеїв сіточку на двосторонній скотч. А зверху зафіксував армованим. Грунтую. Так нас вийшло. Так, чешуйко йде донизу. Готова блишня? Пелюсток оснастив на верхнє завідне кільце. Ось так виглядає блишньо в зборі. Дякую всім підписникам і глядачам каналу що підтримуєте нові відео лайком і коментарями. Вони мотивують для нових ідей. Бажаю миру у вашому дому, міцного здоров'я і творчих успіхів. До зустрічі в нових відео.